אני מנסה לעבוד לפי השיטה שלכם ויש לי שאלה האם לאור הניסיון שלכם הייתם ממליצים לשווק סט סכום או שלא כדאי להתעסק עם זה ועדים לחפש משהו פשוט יותר הייתי מעוניין לנסות מכירת סט ייחודי בשיטת Private Label כמובן מה דעתכם? דבר ראשון, יש לך מוצר מנצח, אתה לא צריך להגיד מהו. בסדר? סט סכום, לצורך העניין, כשאתה אומר סט סכום, זה משהו מאוד מאוד ספציפי. שאלה, איזה סט סכום? מה המרכיבים שמחפשים בתוך הסכום? יותר סקינים, מזלגות וסקינים ברמה שווה? בלי קפיות, עם קפיות, בלי סקינים, עם סקינים. שוב, כשאתה מדבר על סט סכום, זה שאלה מאוד מאוד אה, אה, אה, ספציפית אה, ו... היא יותר, השאלה היא יותר צריכה להיות האם המוצר שלך, בכלל סט סקום זה מוצר מנצח. אז אם אתה נסה לעבוד בשיטה שלנו, קודם כל, אל תחשוף מה המוצר שלך. דבר שני, תבדוק, תוודא שהמוצר הוא מוצר מנצח, שיש לו קהל, שיש לו ביקוש, ואם כל הדברים נהנים, אז זה לא משנה מה תביא. תביא סט סקום, תביא גרביים, תביא נעליים, הכל לתפוס. העיקר, שזה יהיה מוצר מנצח. שיהיה בהצלחה.